Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή σα μέρα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Βλέπετε ότι παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μα να έχουμε τακτικέ συνεδριάσει τη κοινουλευτική ομάδος, χρησιμοποιώντα την τεχνολογία. Κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι που η πανδημία, αν μα επιτρέψει, να μπορούμε να συναντιόμαστε με τον παραδοσιακό τρόπο. Τρέψτε μου κάποιε πολύ σύντομε παρατηρήσει σχετικά με αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα τι τελευταίε ημέρε. Η πρόσφατη επίθεση του καιρού, σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, ήταν μία από τις φοδρότερες των τελευταίων 40 ετών, ειδικά εδώ πέρα στην Αττική. Χιόνιζε επί 36 ώρες. Είχαμε ταυτόχρονα και εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους, που ξεπέρασαν πολλές στιγμές τα δέκα μπουφόρ. Καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες υπήρξαν πολλές και διαφορετικές. Πρώτη προτεραιότητα. Να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, να μην υπάρξουν θύματα, να μην υπάρξουν οδηγοί εγκλωβισμένοι στου δρόμου, να διατηρηθεί η επικοινωνία και η τροφοδοσία με χωριά τα οποία συνήθω αποκλείονται, φυσικά να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διακοπέ ρεύματο και νερού, ιδίω στην Αττική, όπου κάθε δύο λεπτά είχαμε ένα δέντρο το οποίο έπεφτε πάνω σε καλώδια τη ΔΕΗ. Και όλα αυτά έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα με τη διαδικασία του εμβολιασμού που, για λόγους προφανείς, πρέπει να συνεχίζεται και να ξετυλίγεται βάσει ενός πολύ αυστηρά προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Νομίζω ότι με το που έγινε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος, το κράτος ανταποκρίθηκε συντονίζοντας τις δυνάμεις του, πολιτική προστασία, αστυνομία, πυροσβεστική, ένοπλες δυνάμεις, κατέβαλα πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες ειδικά στο μέτωπο της αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στο πεδίο. Η εντολή μας ήταν σαφής. Κανείς δεν θα γυρίσει σπίτι του μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί και το τελευταίο σπίτι. Και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρα όλες οι ζημιές θα έχουν πια αποκατασταθεί. Θέλω να ευχαριστήσω και τους πολίτες για την Υπομονή την οποία ε, επέδειξαν. Επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης ηλεκτρισμού και του ζήτησα ως μια κίνηση θέληση να εξετάσει μια μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος για το μήνα Φεβρουάριο για τα νοικοκυρία εκείνα τα οποία ε, έμειναν ε, χωρίς ε, ρεύμα τις τελευταίες μέρες. Ε, θα υπάρξουν ε, ανακοινώσει από την ε, Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού τις επόμενες μέρες σε αυτήν την κατεύθυνση ως μία έμπρακτη αναγνώριση της ταλεπορίας που υπέστησαν οι πελάτες της επιχείρησης. Θεωρώ ότι με τέτοια κίνηση, στην παρούσα συγκύρια, είναι ενδεδειγμένη. Και εγώ και πολλοί άλλοι πιστεύω ότι ενοχληθήκαμε από αυτό το ping pong των ευθυνών ανάμεσα στους διάφορους αρμόδιους, γι' αυτό και είναι απόφασή να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε μία κεντρική μας προεκλογική δέσμευση, που δεν είναι άλλη από την αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας, ξεκινώντας από το κεντρικό κράτος, τι αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τι περιφέρειας, τους δήμους, τι επιχειρήσεις, όπω το ΔΔΕ, που μπορεί να εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως το κλάδεμα των δέντρων. Είναι κάτι το οποίο ανεδεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, θα το αντιμετωπίσουμε κεντρικά με σχέδιο νόμου, το οποίο θα φέρει προ ψήφιση το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοβούλιο. Ταυτόχρονα θέλω επίσης να επισημάνω ότι η κακοκαιρία αυτή ανέδειξε χρόνια προβλήματα τα οποία έχουμε ως προς τα κρίσιμα δίκτυα υποδομής. Χωρί να μπω σε μεγάλε δεδομέρειε, θα πω μόνο ότι ε, οι επενδύσει στο ΔΕΔΕ την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν κατά σχεδόν 75%. Και πριν χτυπήσει αυτή η μεγάλη κοκκαιρία, είχε ήδη δρομολογηθεί από την επιχείρηση, από το ΔΔΕ και από τη μητρική τη επιχείρηση, τη ΔΕΗ, ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού των δικτύων μα, ύψου 3,5 δισεκατομμυρίων σε βάθο δεκαετία. Αυτό σημαίνει ότι ήδη. Από το 2021, ο ΔΕΔΙΕ διπλασιάζει τις επενδύσεις τις οποίες κάνει στο δίκτυό του, στα παραδοσιακά δίκτυα, αλλά προσθέτοντας και νέες ψηφιακές δυνατότητες, που τόσο σημαντικές θα είναι για την επόμενη μέρα. Τα λέω αυτά σε όσους μας ασκούν σήμερα κριτική, αλλά μας παρέδωσαν το 2019 μία ΔΕΗ στα όρια τη και ένα ΔΕΔΙΕ, ο οποίο δεν είχε καν φροντίσει να κάνει παραγγελίες στήλων τότε για να μπορεί να τρέχουσες ε, ανάγκες της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, πριν χτυπήσει η κακοκαιρία, είχαμε ήδη προνοήσει να προτείνουμε για να εντάξουμε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μια σειρά ε, αποδράσεις ε, υποδομών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ύψους σχεδόν, σχεδόν ενό δισεκατομμυρίου ευρώ, κάποιε από τι οποίες έχουν να κάνουν και με υπογειοποίηση ε, ε, καλωδίων σε κρίσιμε περιοχέ όπου τα καλώδια πρέπει για λόγου ασφάλεια να είναι υπόγεια, θα μάθουμε λοιπόν από αυτή την κρίση. Θα γίνουμε, θα γίνουμε καλύτεροι και στο ζήτημα τη διαχείριση κρίση. Δεν χρειάζεται να πω αυτά τα οποία ήδη έχουν γίνει σε επίπεδο πολιτική προστασία, το γεγονό ότι έχουμε πια γενικό σχέδιο αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, σημαντικέ επενδύσει που γίνονται στην πολιτική προστασία. Σημαντικέ επενδύσεις που γίνονται, ω προς τη μας, να προβλέπουμε καιρικά φαινόμενα. Κατασκευάζουμε ένα δίκτυο 80 μετρολογικών σταθμών και 10 ραντάρ με αισθητήρες και κάμερες, για να μπορούμε να προβλέπουμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και σε τοπικό επίπεδο τέτοια ε, ακραία ε, καιρικά φαινόμενα. Να πω και κάτι ακόμα, όμως, ε, κρίσιμες ε, τέτοιες στιγμές, όπου η οργή του κόσμου είναι απολύτως δικαιολογημένη, ε, και μικρές δετομέρειες Αποκτούν την ξεχωριστή τους σημασία. Οι υπηρεσίε πρέπει να οργανώνουν ένα καλύτερο και φιλικότερο σύστημα επικοινωνία. Οι οργανισμοί πρέπει να μπορούν να απαντούν στα αιτήματα των πολιτών και οι οργανισμοί οφείλουν, όπω πιστεύω ότι από ένα σπίτι και πέρα έγινε, να ενημερώνουν, να καθοδηγούν και να συμπαραστέκονται στου πολίτε, να αποδεικνύουν δηλαδή ότι αυτοί οι οργανισμοί που διαχειρίζονται κρίσιμε δημόσιε υποδομέ βρίσκονται τελικά στην Υπηρεσία του Πολίτη. Θα έχουμε την ευκαιρία, στην συζήτησή μας, να ακούσω τις σκέψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για τον ενεργό τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Πολύ σημαντική η συμμετοχή της κοινοβουλευτική μας ομάδος στο σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο για την ανώτατη εκπαίδευση την προηγούμενη εβδομάδα. Θα συνεχίσουμε να επιταχύνουμε το κυβερνητικό μας έργο και να αντιπαρερχόμαστε την κριτική μιας αντιπολίτεσης, η οποία είναι κατώτερη των περιστάσεων με τα έργα μας και όχι με τα λόγια μας. Έχουμε μια αντιπολίτεση, η οποία περίπου μα ζητά να βάλουμε το Κοινοβούλιο σε καραντίνα. Το Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τους, τους αναπόφετους περιορισμούς λόγω της υγειονομικής κρίσης, θεωρώ ότι λειτουργεί υποδειγματικά. Η απάντησή μας είναι σαφής. Η Δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα και οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας και ένα πολύ πλούσιο νομοθετικό προγραμματισμό έως τις 36 του 2021, άρα θα έχουμε πολλή δουλειά στη Βουλή. Και εύχομαι και ελπίζω αυτή η βελτίωση που βλέπουμε στους δίκτες της πανδημίας να έχουν όσο το πιο σύντομα και όταν πια μα το επιτρέψουν οι ειδικοί, μια αντανάκραση και στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ώστε να μπορούμε πια να λειτουργούμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφω τον λόγο στον Γιάννη για να συντονίσει την συζήτηση. Έχουμε μια λίστα ομιλητών. Τονίζω ότι όσοι δεν λάβουν το λόγο θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε του ομιλητέ περίπου στου 25. Ε, όπως βλέπετε, θα υπάρχουν και άλλε ευκαιρίε τον επόμενο μήνα να συνεχίσουμε αυτήν την διαδραστική μα συζήτηση. Για βέβαια το γνωρίζετε όλοι ότι είμαι και εγώ πάντα προσωπικά διαθέσιμο για συναντήσεις με συναδέλφου βουλευτέ, ε, όποτε αυτοί το, ε, το ζητήσουν και το επιθυμούν. Ευχαριστώ πολύ.